أموال كبيرة، أنفورميم، شركات كبيرة، أنفورميم، أنفورميم ماشي هو هذاك، طبعا يعني لا رايع، والرايع هو كبير، يشمل الاحتكار، يشمل الامتياز الضريبي، يشمل الامتياز ديال التوريد، مثلا بعض الماركات ديال السيارات في المستوى هذا أنا يجب التوجه واستخلاص